لكل من يريد بدء البيع على موقع ايباي يجب ان يعرف انه يوجد نوعين من المتاجر على الموقع متجر عام ومتجر مخصص لفئة منتجات معينة وفي هذا الفيديو سنتعرف على حسنات وسيئات المتجر المخصص متجر الذي يعمل على نيتش معين متجر مخصص عبارة عن متجر يختص ببيع منتجات لفئة معينة من المنتجات يمكن ان يكون لفئة واسعة لنفترض متجر لمنتج مستلزمات التجميل ويمكن ان يكون لفئة محددة اكثر لنفترض متجر لبيع مستلزمات تجميل الشعر فقط حسنات المتجر المخصص هي اولا التخصيص في المتجر سيظهر فقط منتجات لفئة معينة وبالتالي المتصفحين بالموقع سيعرفوا انك متجر مختص في هذه الفئة وكل مرة سيفكر بالمستقبل بشراء منتج مختص بفئتك سيفكر بك وسيشتروا منك فالتخصيص يجعلك شخص معروف لدى المشترين كتاجر مختص في مجالك مثال انا لدي تاجر محفوظ في قائمة التجار المفضلين لدي وعرفته كمتجر الملابس المفضل لي وكل مرة اريد شراء ملابس اشتري منه ثانيا تكبير سلة المشتريات بسبب العلاقة المباشرة بين جميع منتجاتك سيزداد احتمال شراء كمية كبيرة من المنتجات لكل بيعة واحدة فجميع الاحصائيات تقول ان اذا نعمل في متجر مخصص سيزداد عدد المنتجات في سلة المبيعات مثال اذا امراة ستشتري كريم لتبييض البشرة احتمال كبير ستريد شراء سفنجة او فرشاة للكريم او كريم لليدين او للعيون فهذه احدى الميزات التي نراها في المتاجر المخصصة ثالثا تسويق المنتجات في المستقبل كل شخص يشتري منك على المتجر يمكنك ارسال له كوبون او حمل التخفيض لمنتجات اخرى في متجرك كما ذكرت بسبب العلاقة المباشرة في جميع المنتجات احتمال كبير المشتري سيستغل التخفيض ويتحمس السراء منتجات اخرى اذا لنفترض اشتريت الان هاتف ايفون وعرضوا علي غطاء للهاتف بنسبة تخفيض معينة فاحتمال كبير ساشتري الغطاء بسبب التخفيض وبسبب علاقته المباشرة مع الهاتف اما بالنسبة لسيئات المتجر المخصص اولا كمية المنتجات محدودة بسبب تعاملنا مع فئة معينة فان كمية المنتجات ستكون محدودة نوعا ما ولا يوجد كمية كبيرة من المنتجات التي يمكننا بيعها على المتجر ثانيا زبائن محددين أيضا بسبب أننا نتعامل مع فئة محددة فليس الجميع سيحب هذه الفئة أو يحتاج شراء منتجات من هذه الفئة فإن الزبائن في المتاجر المخصصة محدودة أيضا نوعا ما ثالثا البحث المستمر بسبب قلة المنتجات سنكون في بحث مستمر عن منتجات اخرى لاعلانها في المتجر المختص بفئة معينة فهذا يتطلب جهد ووقت منا المتجر المخصص هو امكانية ممتازة لكل من يريد بناء علامة تجارية مخصصة في فئة معينة ركزوا على خدمة زبائن مهنية على المتجر وركزوا على تسويق المنتجات بطريقة صحيحة وانا متأكد متجرك سينجح وسؤال لهذا الفيديو هل اخترت ان يكون متجرك متجر كمتجر عام ام مخصص ولماذا اكتب لي بالتعليقات اجابتك ولا تنسى الاشتراك بقناة الاكاديمية لتعلم ربح المال من مجال التجارة الالكترونية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع